سألت أخت فاضلة وقالت بأنها توفي رجل وكان من دعائه قبل أن يتوفى أن يقول: اللهم ادفني مع الأبرار، اللهم ادفني مع الأبرار، ثم قبل أن يدفن تقول جاء له بطفل في نفس التوقيت توفي هذا الطفل فدفن معه في قبر فالمعنى ذلك ان دعائه قد استجيب ارجو الله ارجو الله ان يكون دعاؤه قد استجيب ولا دليل على ذلك ولا دليل على ذلك لكن لا شك ولا ريب ان مجاوره الصالحين في الدنيا تنفع ان مجاوره الصالحين في الدنيا تنفع كما ان مجاوره الصالحين في الاخره بلا شك ولا ريب تنفع ان شاء الله تعالى والا فلا يوجد ابدا ادل على ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على ابي بكر وعمر بدفنهما في الحجره النبويه إلى جوار سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم فأرجو الله أن يكون دفن الطفل هذا الذي لم يفعل ذنبا وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون محط رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون محط رحمة الله تبارك وتعالى وأرجو الله أن تصيب هذا الرجل الفاضل ولا شك ولا ريب أن دعاءه أن يدفن مع الأبرار دليل صلاحه هذا رجل منشغل بالموت يعني كثير منا منشغل بأمور الدنيا لكن قل من ينشغل بدعاء لما بعد الموت فهناك آه يعني الكثير ممن يدعون لأمور دنياهم لكن القلة القليلة هي التي تدعو الله عز وجل لما بعد الموت سواء في القبر أو في الآخرة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بشارة وإشارة على استجابة الله عز وجل لدعاء هذا الرجل وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان